У центрі масової вакцинації, що працює на третьому поверсі торговельного центру «Фортуна», працюють лікарка, реєстраторка, медсестра та адміністраторка. Всі співробітниці Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 щеплюють чотирма вакцинами – Pfizer, AstraZeneca, Коронаваком та Модерною. Запоріжанка Оксана Увчарова сьогодні щеплюється проти COVID-19 вдруге. Обрала вакцину CoronaVac. А чому вирішила тому що треба. Добре, що відкрили, що не треба нікуди їхати. А першу дозу ви робили? Першу дозу робили в Ашані. 75-річний Валерій Гулєша прийшов сьогодні робити щеплення проти коронавірусної інфекції разом із дружиною Людмилою. Це перше щеплення. Це перше щеплення. Адже нікуди не пройдеш тощо. Дуже зручно. Я тут поруч живу. Дорогу перейшов і все. – А рідні, близькі у вас щепилися? – Так. Ось донька сидить. Два рази щепилася. – Розтроєння від роботи до цього міста в прививці – нормальне. Виходить, що Центр масової вакцинації у торговельному центрі «Фортуна» працює щодня з 9 до 20 години. Сьогодні протягом першої години праці тут щепилися шестеро людей, розповіла Суспільному Інна Михайлівна – сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.